السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي اخواني كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه ان شاء الله دائما وابدا حبايبي ما راح اطول عليكم الفيديو اليوم راح نحكي عن موضوع لم الشمل الاصحاب الحمايه يعني كلمه ما حماية سنه او سنتين راح نحكي عن هذا الموضوع تمام الموضوع شو بيتضمن بيتضمن انه اذا انت معك اقامه سنه او سنتين بتحسن تعمل لم شمل ولا لا؟ اي واحد، اثنين اذا انت عامل عقد زواج جديد بعد دخولك على المانيا بتحسن تعمل لم شمل ولا لا؟ تمام؟ فرح احكيكم هلا على النقاط يلي عن هذا الموضوع وبنفس الوقت ان شاء الله اعطيكم شوية معلومات للناس يلي بدها تستفاد من الشريحة تبع الحماية، تمام؟ أه قبل ما نبلش اذا بتريدوا اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن المشاهدات يلا خلينا نبلش هلا بالنسبه اللي معه اقامه حماية سنه او سنتين اذا انت جيت على المانيا تمام اذا انت وصلت على المانيا وباول مقابله سالوك قالوا لك انه انت متزوج وقلت لهم انه ايه انا متزوج يعني انت اجيت على المانيا ورحت سلمت حالك عشان تقدم لجو اذا سالوك بمقابله وقالوا لك انه انت متزوج قلت لهم انت ايه انك انت متزوج وبدك تعمل لم شمل لزوجتك تمام؟ هلا وقت انت بتقول لهم ان هي الحاله هي القصه بعد ما تروح بقى تنتظر ويجيك الرد من المحكمه بيبعثوا لك مثلا اقامه حمايه سنه تمام؟ قبل سنه الالفين 2018 كان كل مين معه حمايه سنه ولا سنتين قايل انه متزوج ولا ما له قايل انه انه متزوج ما بحق له يعمل لم شمل تمام؟ بس بعد ال 2018 طلع قرار وسمحوا لكل مين جاي على المانيا ومخبر بالمقابله يعني من عند دخوله بالمانيا مخبر انه هو متزوج تمام واخذ حمايه بحق له يعمل لم شمل لمرته واولاده تمام هاي نقطه يعني كل مين اجى على المانيا وقال بالاول مقابله انه ايه انه هو متزوج بدي يجيب مرته وبعد بقرار حصل على حمايه سنه او سنتين بيحسن يعمل لم شمل لزوجته او لاولاده تمام هي واحد اثنين بالنسبه للناس اللي اجت على المانيا وصلت على المانيا وقالت بال المقابله الاولى من اول دخولها عند المانيا قالوا انه هن عزابيه مالهم متزوجين هذول الناس اللي قالوا انهن عزابيه مالهم متزوجين تمام؟ بعد ما يجيون القرار المحكمة، إذا حصلوا على حماية سنة أو سنتين بعد ما يحصلوا على حماية سنة أو سنتين وراحوا عملوا زواج الوكالة اللي هو أنا شرحت فيه بفيديو، رح أحط لكم الرابط بالوصف اللي بيحب يشوف الفيديو يشوفه. فالناس اللي عم تعمل زواج الوكالة، هلأ في ناس حتقول شو هذا زواج الوكالة؟ زواج الوكالة مثلاً أنا موجود بألمانيا وبدي أخطب مثلاً بنت من سوريا مثلاً. او من الاردن او من لبنان او من فلسطين او من اي بلد تمام انا بتعمل زواج وكاله بتعمل زواج وكاله بتزوج زواج وكاله وبجيب هاي الاوراق كلياتها وبروح على اوستانا او بروح على المنظمه مشان اعمل لم شمل القرار لم الشمل عم ينرفض يعني هلا حتقولي لي انه ليش يعني يعني والله انه شيء غريب يعني اللي اجا وحصل على الحمايه حق... سنه وكان قايل انه هو متزوج بيحسن لمشمل واللي اجى كمان حصل على الحمايه وقال انه ما كان متزوج وبيعمل لم شمل ويتزوج مثلا ويجيب مرته لهون ممنوع ليش؟ والله هذا مخ الألماني هيك مخهم ما بعرف ما بعرف شلون بيفكروا شلون بيحسبوها ما بعرف بصراحه تمام؟ فالناس اللي عم تعمل زواج الوكاله ومسجله انه هي عزابيه من عند دخولها الى المانيا طلبات لم الشمل عم تتقدم وعم تنرفض انا عم لكم هذا الحكي ليش؟ مشان الناس ما تعذب حالها الفاضي وتستنى وقت وتنتظر انتظار على الفاضي تمام؟ طبعا هذا الشيء اللي عم بحكي لكم اياه عن تجربه شخصيه يعني ما عم بحكي لكم هذا الشيء انه والله اجى حدا حكى لي اياه لا عم بحكي لكم هذا الموضوع عن تجربه شخصيه زواج الوكاله واذا انت جاي وقايل لك عزابي قدمت على طلب لمى اللم الشمل عم ينرفض تمام؟ وضحت الفكره؟ تمام هلا آه بالنسبه لل... للسنه الجديده اللي هي سنه 2022 في قرارات انطرحت بالبرلمان وانا شرحت بفيديوهات عن الموضوع هذا راح حط لكم كمان الروابط بالوصف اللي بيحب يشوف فيديوهات يشوفها. في قرارات طلعت بسنه 2022 قيد الدراسه بس لهلا ما نفذوا شيء. قالوا انه بدهم يسمحوا للناس اللي عندهم حمايه لو تزوجوا بعد انه مثلا زواج وكاله بعد دخولهم المانيا بدهم يسمحوا لهم يعني يصير معاملتهم نفس معامله الناس اللي معها ثلاث سنين او اللي معهم اقامه مفتوحه. تمام؟ القرارات لسه عم تندرس وما نزلت ان شاء الله، اول ما ينزل شيء انا فورا بعمل فيديو وبخبركم ان شاء الله. طيب، هلا شو الحلول؟ الحل بالنسبه للناس اللي محون اقامه حمايه سنه وجاي ومسجل انه عزاب تمام الحل اول حل انك تعمل عواض طلب لم شمل تعمل طلب كفاله تمام اللي هو انه تعمل طلب كفاله تجيب زوجتك على حسابك وتكون انت الكفيل بهذا الموضوع تتكفل بمصاريفها وجيتها حتى اذا اجت لهون انت تدفع التامين الصحي تدفع مصاريفها، ما بتاخذ من الجوب سنتر، كله انت بدك تكون عامله تمام؟ طيب هذا شلون بدك تساوي. اللي هو اسمه فيرشتنج اكليرونج تمام؟ هذا الطلب اللي هو طلب الكفاله. هذا شو شروطه؟ رح أحط لكم رابط بالوصف كمان حاكي انا على دعوه شخص الى المانيا زياره او البقاء دائما في المانيا، رح أحط لكم الرابط كمان بس رح نشرح عن الموضوع هلا بهذا الفيديو كمان. الشروط لازم يكون في عندك عقد عمل مفتوح تمام وتكون صار لك اقل شيء مشتغل ست شهور راتبك لازم يكون اقل شيء ساعتك 14 يورو هلا على الغلا اللي صاير صاير في غلا يعني انت لازم تلحق نيتو تقريبا 1600 يورو اذا انت بدك تعمل دعوه لشخص واحد تمام ويكون في عندك شقه تكفي لشخصين وبدك أه، تعمل تامين صحي وبدك تعمل أه، الهافت فليش فريزيشرونج تمام هلا بالنسبه لهافت فليش فريزيشرونج هذا ما له الزامي بس تعمله افضل مشان أه، حمايه اكثر يعني عرفت كيف؟ فهي حطي حقي حكيت لكم انا هيك لمحه عن الشروط شوفوا الفيديو اذا بالوصف حاكي انا الشروط كلياتها اللي لازم تجيبوها هون بتعملوا دعوه كفاله بس تعملوا دعوه كفاله بتقدموا الطلب بنب استنى هن بقى بيدرسوا الطلب بيقولوا لكم انه في موافقه او ما في موافقه تمام هي اول حل الحل الثاني الاقامه المفتوحه الاقامه المفتوحه اذا بتجيب اقامه مفتوحه ما عندك مشكله بامكانك تعمل لم شمل حتى لو متزوج بعد دخولك على المانيا يعني مثل هلا مثلا واحد فات على المانيا بسنه 2014 وقال انه هو عزابي وصل على المانيا حصل على اقامه 3 سنين بيحسن يعمل لم شمل لو متزوج زواج وكاله او بده يكون معه اقامه مفتوحه لحتى يحسن يعمل لم شمل لو زواج وكاله انه يعني زواج جديد بعد دخوله من المانيا تمام اما الحمايه السنه والسنتين ممنوع عم يمنعوا أنا عم قلكم هذا الشيء مشان تريحوا راسكم وما تضيعوا وقتكم على الفاضي تمام حبايبي وبالنهاية رح قلكم شغلة نصيحة من من أخ لإلكم إن شاء الله لا تأمنوا بالنظام الألماني يعني لا حدا يتأمل كثير من النظام الألماني لأنه النظام الألماني كل موظف بيمشي على كيفه في نظام على عيني وراسي بس اللي موظف بيحب يوقف لك شغلة يوقف لك ياها طبعا كله بالأول وبالآخر هو ترتيب رب العالمين بس هون الموظف إذا هو حب يوقف لك معاملة ولا يوقف لك قصة ولا شغلة يوقف لك ياها بكل سهولة فلا تتأملوا كثير من النظام الألماني تمام؟ بصراحة لأنهم عندهم قرارات غداية يعني بيجي قرار بكركبة بيغير لك كل جدول حياتك وكل جدول أمورك يعني بخربطة خربطة تكون انت عم تحسب شيء وعم تساوي شيء ومجيك مثلا قرار هيك فجاه بفاجئوه يعني ما بتعرف شو هو القرار طبعا ان شاء الله ربي هيك ما بيضرنا ولا بيضركم بجاه سيدنا محمد حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم ان شاء الله اكون قدمت لكم معلومات استفادوا منها اذا عندكم اي اسئله حاضرين ان شاء الله اكتبوا لي بالتعليقات بتشكركم لحسن المتابعه لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملون لايك وتشاركوا الفيديو وتفعلوا زر الجرس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته